Det har været meget interessant, fordi at, altså det hold, der står, kommer til at stå bag ved forestillingen, fordi jeg har været med til at pege nogle af dem ud, da vi snakkede, da jeg snakkede eller da Kulturforeningen snakkede med, med Barbersheets og Musikskolen i første omgang. Der var, øh, der var tanken, at vi skulle prøve at vise, hvad lokalområdet rent faktisk kunne på det professionelle niveau øh, i forhold til at lave den her forestilling. Og der, var det jo, altså, der, der var jeg jo med til ligesom at pege på nogen, og det blev også interessant det der med, at det, at det var kvinder, de fleste af dem, ikke? Øh, fordi det, det giver, altså det giver en anden, en, et, et andet forløb simpelthen. Og det, men det var lidt tilfældigt, at det var kvinder. Det var ikke, det var ikke lige præcis det, der var, var udgangspunktet, men, men det var ligesom dem, der var det var ligesom de fyrtårn, vi havde i området, der var relevante at pege på. Altså i Sydfyns Kulturforeningen, der var vi jo i 2017, der lavede vi vores første store parade, som en fortælling om Havet. Og øh, det var, øh, jeg var en del af Sydfynsk Kulturforening, men det var især øh, Marie Sned der uddannede dukke med oprindeligt. Øh, og øh, Marie Havberg, som også har arbejdet rigtig meget med teater. Det var især de to, der var øh, hovedkræfterne i forhold til at få bygget den her dukke. Og Sue Walpole havde Marie sned havde været på kursus med hende, og en af hendes makkere fra, fra øh, England. Øh, og de var, øh, de var meget begejstrede for hende, og der søgte vi simpelthen nogle penge og fik hende over. Og, og Sue byggede sammen med Maria, og Marie og en del andre frivillige, de byggede den der store valg. Valfisk, 10 meter lang af papir og pil. Og det var helt ufatteligt. Altså det var, at Marbreth der havde faktisk tegnet den. Vi havde taget den der valfisk, der, ligger, der står nede foran Hotel Ærø. Så havde hun lagt den ned, Marbreth. Og så var det det, som Sue havde haft som udgangspunkt for at lave tegningerne til den her kæmpe valg, der bare fungerede super godt. Så det var en, øh, en proces, hvor vi var rigtig, rigtig glade for at arbejde med sure. Vi ville gerne have haft den med os på den næste, men det, der, var, der kom så forskellige ting, der gjorde, at det, ikke, at det i stedet for blev Arve Christiane, som jo kommer og underviser i dukkeføring, som også er en fantastisk øh, dukkemand. Det var så ham, der kom og lavede dukkerne til den anden parade, vi lavede, den der hed øh, Vandring fra vinter til vorg. Øh, hvis man har set andet af det, Su har været med til at lave, så kan man kun blive virkelig, virkelig imponeret, fordi det er så smukt og, og sjovt, og har simpelthen øh, nogle meget fine kvaliteter, når man ser på det sådan fra en dukkevinkel. Så jeg er rigtig glad for, at su har været med til at lave de her øh, dukker til Fjernerhusen.